نہیںواز اب تو جلدی سے جلدی کر لے مجھے یقین ہو گیا بھوک کی وجہ سے زیادہ دو تین چار گھنٹے پی سکتا ہوں اس کے بعد انتقال کر جاؤں گا میرا انتقال ہو چکا ہے زندگی نام تو کوئی چیز ہی نہیں رہی میں چلتی لاش ہمارے پاس تو کفن دفن کا انتظام بھی نہیں ہے دیکھ رہے گا نہیں نہیں بول میں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کفن دفن کا انتظار ہے تیرے اوپر دفع تو ایسی پتے کی باتیں کرتا ہے ہو جاتا ابے ہم کفن کے ذریعے بھی لوگوں سے پیسہ کھینچ سکتے ہیں لے اس دن کا ہمیں خیال ہی نہیں آیا اس قسم کی میرے ساتھ بات نہ کرنا بالکل کیوں دیکھا میں مردوں کے کفن نہیں چرا سکتا ہوں तू ने जिंदो के जिसम पे एक धजी नहीं रहने दिया मुर्दो के कफन पे चुराने लगा अभी तो अपने कफन की बात कर रहा हूँ कफन की, की क्या जरूरत है तुझे तो लिफाफे में भी एक बात सुन मैं ऐसा करता हूँ मैं दम साथ करके नीचे लेट जाता हूँ फुटपाथ पर ठीक है ना और तू कफन के नाम पे लोगो से चंदा जमा करना शुरू कर दे अभी घंटे दो घंटे में तेरी दोनों जेबे भर जाएंगी पैसों से مجھے کفن کے بارے میں پتہ نہیں ہے نا کیا کیا ہوتا ہے کیا لازمات کا دیکھنا ایک تو سستا ہوتا ہے پھر چلتا بھی زیادہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ محل خورا ہوتا ہے ابھی کدر تو پہل لیے ملک کے دارش نے <coughs> गरीब के जिस्म पर सिर्फ एक सस्ता कपड़ा रह गया था खदर वो भी उन्होंने उतरवा लिया उसे हां <laughs> ये तो तू ठीक है सर ठीक <laughs> है तो फिर ऐसा करता हूँ मैं नीचे लेट जाता हूँ और तुम सारों कतर रोना शुरू कर बैठ जाए इधर आज क्यों मैं रो नहीं सकता हूँ क्यों क्योंकि हम देखना भूख की वजह से मेरा मेदा बिल्कुल खुशक हो गया और मेरे मुंह में कोई आंसू नहीं आया मुंह भी आंसू कौन मांग रहा है तुमसे आंखों में चाहिए हाँ आंखों में नहीं आंसू आ सकते करना کوئی دردناک منظر یاد کر اپنی زندگی کا رولا دینے والا دیکھنا تیرے کیس پر تو بہت رویا ہوگا کل گیا ہوگا میری آگے تو اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے مر گئی نہیں بڑا رویا تھا مجھے اپنے ہاتھوں سے میرا سر ہے کورا نہیں ہے جو اس پہ ٹاقی ابے ان کی موت کو یاد کر ان کی محبتوں کو یاد مت کر ہاں جب وہ فوٹ ہوئی نا تو میں ایمان سے بڑا رویا تھا اچھا میں کیونکہ میرے سر پہ کوئی اور ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا نا بہت اچھا میں روتا تھا کہتا بھی تھا کہ بوپو جان آپ کیوں چلی گئی مجھے رٹ کے کیوں چلی گئی بوپو جان آپ کے زبان میرا دنیا میں کون ہے روک لے روک لے روک لے ابھی روک لے جب میں لیٹوں گی تب کے لیے شروع کر دیتے ہیں <smart> اور یہی وہ ایک خندر طبقہ باقی رہ گیا ہے جب وہ فٹ پاتھ بے چاروں کا ان کو پتا ہے کہ کل کو ان کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے بالکل سمجھ گیا نا یہ بات ذہن میں رکھنا اور اب رونا شروع کردو بیٹا میں لے جاتا ہوں اور تم زاروں قطار رونا شروع کر دو چادر کی کیا ضرورت ہے آپ جان جات بو جو اتار کے اپنے پاس رکھیوں کا کوئی لے کے چلا جائے گا چور تو گئی جھوتی جان आप क्यों मर गई आए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अच्छा चली, कर रहा है। चली गई आप तो कर। आप आपके जब कौन है दुनिया में भाईजान क्यों भैया कौन मर गया है तुम्हारा ये देख नहीं रहे ये लाश पड़ी हुई میں جانے والے لوٹ کر نہیں آتے میرا مطلب یہ ہے کہ مجھے ان کے لوٹنے کی فکر نہیں ہے ان کے جانے کے لیے لٹھا گا گا کفن یہ لو روپے بڑے افسوس کی بات کہ دس روپے میں کفن آپ نے اپنی ماں سے بتایا کہ آپ کا کفن آ سکتا ہے دس روپے میں تو آج کل کسی بچے کی چڈی نہیں آتی تو کفن کہاں جائے گا کوئی اور اللہ کا پیارا مدد کر دے گا اس وقت تو یہی تھے میرے نان چھول منگا لیجیے اس وقت لاش چھولے منگانے کا یہ پکوان میں گیا میں برباد ہے صبح سے یہ لاش لے کر سڑک پہ بیٹھا ہوا ہوں کسی دلیل انسان سے یہ نہیں ہوا کہ لو بھائی یہ کچھ پیسے رکھ لو تو اپن کا انتظام کر لینا انتقال کیسے ہوا मैं इंतकाल करके बताऊ आपको इंतकाल ऐसे हुआ मतलब है कि बीमारी क्या थी आए, बड़ी मौलिक बीमारी थी अच्छा। खुदा किसी दुश्मन को ना दे आमीन नीमारी फिर भी, फिर भी तड़पती रही आए, मरती रही मैं रोकता रहा do लेकिन नहीं मानी अच्छा आखिरकार मर गई किल् अब तुमको अंदाजा लगाओ خود سوچو کہ میں تمہارے کروں گا اگر زندہ ہوتی تو تم کھانا کہاں دکھاؤ گی گی بھائی چپ کرو مجھ سے تمہارا یہ رونا نہیں سنا جاتا چپ کرو یہ لو میرے پاس صرف دس روپئے ہیں دس کمال آپ لوگوں نے سرکاری ریٹ لگایا ہوا لاش کا जो भी आता दस रुपए पकड़ा के चला जाता है मेरे भाई अल्लाह की जात बड़ी कारसास है कोई और बंदोबस्त हो जाएगा अच्छा जो अल्ला को बंदोबस्त हो रहा है, ये। तो है ना ये फाकों से क्यों मार रहा है पुप्पो को फुप्पो को गोली से मार दू फाको के अलावा इंसान किस चीज से मरता है ना? मरने के सौ बहाने होते हैं ये ठीक कहता मरने के सौ बहाने जिंदा रहने का कोई बहाना नहीं ابھی نہیں یار وہ جو گاڑی پارک کر رہا ہے وہ چشمے والا وہ کا کُرتا پہنے ہوئے گڑ گڑا رونا دل پسی جائے گا لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے ٹانگے تو بند کرا جانے جان مر گئی تک روٹیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے رحلت فرما گئی تمہارا کوئی کاروبار نہ ہوگا کاروبار ہوتا تو میں ان کو مرنے دیتا کاروبار نہیں تھا کے رو <سلام> رہا ہوں یہ آپ کیوں رو رہے ہیں یہ رونا تو ہم غریبوں کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے یہ آپ کے سلسلے میں رو رہے ہیں ایک برامدے برامدے میں تو دیکھنا میں ان کی لاش آسان ہو جاتی میں ان کی لاش کو پہ کاندھے پر اٹھائے اسی طرح سڑک پر ہر آنے کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا وہ مندر اب بھی کسی طرح سڑک پر لاش پڑی تھی اور میں رو رہا تھا لگ رہی تھی پھر وہ ایک جیسے آپ گزر رہے تھے مجھے دو سو روپئے دیے میرے ساتھ قبرستان گیا ویری گڈ میری ماں کو دفنایا مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا ویری گڈ وہاں اس نے مجھے روٹی کھلائی اپنے پاس رکھا اچھا اور پھر میرے لیے ساری جائیداد چھوڑ کر مر گیا کی کوئی اولاد نہیں میری بھی کوئی نہیں ہے یہ لو دو سو روپئے دو سو بڑے افسوس کی بات ہے دس سال پہلے اس شخص نے آپ کو دو سو روپئے دیے تھے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل مہنگائی کتنی ریٹ زیادہ ہو گیا کچھ تو ریٹ بڑھائیے پانچ سو میں تمہارے نہیں نہیں میں قبرستان نہیں لے کے جاؤں گا میں تو آپ کو صف کروں نہیں بھائی نہیں یہ نیکی کا کام نہ کیوں مگر کیوں آپ جانا چاہتے قبرستان کیجیے اپنے تین سو واپس رکھ لیجیے دو سو ہی میں قبرستان نہیں لے مجھے میری ماں کی لاش یاد آ گئی تو ماں کے قبرستان جائیں میرے ساتھ جانے کے لیے چار پائی کا بندوبست کرتا ہوں میری گاڑی دور کھڑی ہے اچھا آپ میرا انتظار کریں ہم دونوں آپ کا یہی انتظار کر رہے ہیں ذرا جلدی آئیے گا ورنہ یہ لاش بہت چھوڑ جائے گی اچھے سے قبرستان میں جمع کرا دیں گے میں امیر آدمی ہو جاؤں گا دباغ خراب ہے وہ اگر آ تو سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا ایک بہت خوبصورت مقبرہ بناؤں گا اور اس کے اوپر یہاں پہ لکھواؤں گا کہ یہاں جوتوں کی حفاظت خود اپنے آپ کریں کیا جا رہا پکڑے جائے گا دفع لوگ اتنے آ جا رہے بندن کمینا کیا بیٹھا ہو گیا مگر آپ ہیں جلدی کرو پلیز میرا پیچھا چھپا سکتا ہوں میں لیجیے مداری کا بچہ چھپا کے پیسے لگیں گے لے لینا چار لے لینا تو پھر ایسا کروں آپ یہ کیا کر لے گا لے کے اور میں اگر کوئی پوچھے گا تو میں کہوں گا میرا کیا فوت ہو گیا کیسی ترکیب ہے بہت اچھی اس کے پیسے لوں گا لے چلو چل جی وہ سٹ ہو گیا میرے چچا جان بہت ہو گئے آپ کے لیے تو نہیں رو رہا چچے کے لیے رو رہا بس عزت والے تھے مر جاؤں گا عزت پر زمیر نہیں بیچوں گا حرام کی کمائی نہیں کھاؤں گا کسی کے ساتھ دھوکا نہیں کروں گا اور آپ کو تو پتہ ہے ایسے حالات میں انسان مر جاتا ہے اے اے اے اے اے اے اے تو ہوگی ایک بیماری ہو بیگم صاحبہ تو بتاؤں سنیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے کسی کے ساتھ جاتی نہیں کرتے تھے ہر کسی کی بھلائی چاہتے تھے اور آپ کو تو پتہ ہے इनको देख लीजिए इनके साथ कितना बुरा हुआ है। आप इनकी लाश को सड़क पर डालकर क्यों रो रहे हैं तो क्या मैं इनकी लाश को लैंडर पे डाल के रोगी आप इनको दफन करे जाकर कैसे दफन करूँ कहाँ दफन करूँ कफन के बगैर आपके ख्याल कुर्ते में डाल के दफन करू पचास कर बड़े अफसोस की बात है बेगम साहब आपने शॉप में जाती है कभी तो देखा आपने रखा क्या भाव آپ مجھے پچاس روپیہ دے دیں گے اس میں کیا بنے گا چلیے نا آپ کی بات نہ میری بات کافی ہے بہت بہت شکریہ بیگم صاحب آپ نے غریب کی لاج کو کفن دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی لاج کو کفن دے گا نا بند کا طبیعت ٹھیک نہیں ہے بلاؤں پھر پولیس کو بہت شکریہ تو سا نہیں نکالتا تھا چپ چپ چپ چپس والا بیٹے تم کیوں رو رہے چچا جان فوت ہو گئے ان کی لاش کو لے کے قبرستان گیا تھا انہوں نے لاش کو چیک کیا اور لاش واپس کر دی کیوں؟ <laughs> کہنے لگے ان کا ڈریس ٹھیک نہیں ہے نہ کفن ہے نہ کفن کے لیے پیسہ ہے چچا جان ایک دن آپ نے بھی اسی طرح لڑک جانا ہے اور آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کو تو زیادہ دن بھی نہیں لگیں گے تین چار دن تک ہو کے ہو جائے گا اب پڑی ہو اور درختوں پہ چیلے بند ہو اور سوچئے اس وقت آپ کیا سوچیں گے صرف دکھ ہوا میرا رو رو کا گلا بیٹھ کے کریں صرف دکھا جی ہے یہ پانچ روپے یہ روپے یہ میں کیا پانچ روپے میں لاش کو چوس نہیں لے بات کر رہے جان روپے میں تو لاش مجھے گھر نہیں پڑتی کیا بات کر رہے اپنی موت کا سوچ کے دیر میں ہاتھ کچھ نہ کچھ اور نکل آئے گا میرے پاس اس سے پانچ ہی روپئے تھے کوئی اور مت کر دے گا ہائے چچا جان ہائے چچا جان तो इनके कफन के लिए मदद करें करे और ले जाए भाई जान मेरे चचा जान है। आप इनके लिए कफन का इंतजाम कर दीजिए अल्लाह कफन का इंतजाम करेगा तू कहा देख ले मान से तरीके जगह पर मुझे को एक और आदमी ले जाना पड़े है एक और आदमी ले जाना पड़े आके پتی چلی گئی تھی کہاں چلے گئے بابو جی رو رہے ہیں ججا جات کے لیے رو رہو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا لائیے رقم نکالیے ججا جات کے لیے کبن پیسے ہے میرے پاس نہیں تو کہاں گیا پیسہ چار پائی جو خرید لائے ہوں اس کا مطلب ہے کہ آپ گھر میں سوتے فٹ پاتھ پہ نہیں سوتے کیسا زمانہ آ گیا ہے پڑی ہے اور چارپائی کر کے तो نہیں تو چار پائی تو چھوڑ جاؤ میرے بھائی لاش کا کچھ تو احترام کرو تم نے یہ دیکھیے جمع ہو گئے تماشا نہیں ہو رہا ہے منہ مت دیکھیے میت کو اٹھائیے چار پائی پر شاہ آرام سے آرام سے بھائی آئے ہلو جا جائے دیکھ رہے ہیں سب کے سب کفن نہیں ہے یہ پتہ ہے کہ کفن ہے یہی کرتے تھے جو ہم کر رہے جناب یہ اخبار نکالتے تھے فلمی حیدرآباد سندھ میں آج سے کئی سال پہلے سب سے گٹھیا کا مرض ہو گیا کیا نام زخمی نام کا اخبار تو میں نے چچا کا نام بتا رہا اخبار کا تو نہیں بتا رہا نہیں نہیں ہوں زخمی صاحب کا اخبار ہوتا تھا ملاقات ملاقات فلمی رسالہ فلمی اخبار تھا وہ لاش پڑی ہے اور رو رہے ہیں یہ نہیں کہ کفن انتظام کرتے اب آپ خود سوچے اخبار میں ہم لپ بیٹھ کے دفن کریں گے نہ یہ میرے استاد تھے یہ لو یہ لو سو روپیہ کفن لکھا جاؤ کون لائے گا بھیا क्या एक ایک بار شکل دکھا دو آگنی مرتبہ پیسے زخمی جو کچھ ہمارے پاس تھا جو حاضر ستا تھا آپ کو دکھا دیا اسی لیے یہ تو مشہور مخرور بدماش استعفا ہے اس کے لیے تو پولیس نے پانچ ہزار روپیہ انعام رکھا ہوا ہے یہ مرد نہیں ہوا جِن رہا ہے جلدی سے اٹھ پانچ ہزار مل رہا چلے چلو تھا فون کرو جلدی جی آپ ہمیں ایک ہزار ضرور دے دیں دیکھے تو ایک ہزار تو کہاں چلا گیا تم کون ہو بہن के मेरे पास तो तेरे कफन का भी पैसा नहीं बहन ये हमने इसके कफन दफन के लिए ये पैसे जमा किए थे ये लो ये तुम रखो ले लो ले लो ले लो ले लो आप उठाओ उसको ले जाओ ले जाओ खबर देख ले अल्लाह तला ने हमारे यहां से कितना नेकी का काम कराया हिमांचल इसी के देख ले पैसे हम वैसे इकट्ठे कर रहे थे اور وہی کفن دفن کے لیے کام آ گئے Agand, دن اگر اسی طرح کی گولی سے مر گیا اور اسی طرح تمہاری لاش پڑی ہے تو تمہیں بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا مطلب یہ کفن دفن کا انتظام تمہارا بھی ہو جائے گا جس طرح آج دوسرے کا کیا نا اسی طرح